مناشده الى السيد مقتدى الصدر ابو هاشم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدنا الله يرضى عنك الله يعلم مقدارك انت اعتزلت السياسه في سبيل اصلاح هذا البلد هذا الامر لا علاقه له بالسياسه يا سيدنا الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها يا سيدنا الله يرضى عنك تلاحقنا يا سيدنا صمام امان للعراق الله يرضى عنك الله يكرمك يا سيدنا الله يرضى عنك افتح بابك قبل ان تفلت الامور عن عيارها قبل ان تخرج الامور عن سيطرتها يا سيدنا الله يرضى عنك تدخل لنا سامر على صفيح ساخن سامر على صفيح ساخن يا سيدنا هذا الجامع يعني هذا اذا اخذ هذا كانه ما فتنه وهؤلاء هم الجامح والسادة السوامرة السادة الحسينيون وهم هؤلاء هم خدمة العتبة العسكرية منذ ألف عام فيا سيدنا الله يرضى عنك تدخل بهذا الموضوع وانا اذكرك بحادثة حدثت عند جدك رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول الأكرم لما دخل إلى مكة و طاف بمكة وكان يمنع من الدخول مكة قبل هذا قبل هذا الوقت قبل لما كانت الدعوة ضعيفة والدعوة كانت في مكة غير قوية والشوكة فيها ضعيفة أيضا ولما جاء عام الفتح فنادى أين مفتاح الكعبة قالوا عد عثمان بن طلحة وعثمان بن طلحة من بني شيبة وكان يمنع رسول الله من من دخول مكة آنذاك ولما جاء عام الفتح أخذ المفتاح فصلى في الكعبة ولما خرج رسول الاكرم، خرج رسول جدك رسول الله من من الكعبة استشرف جميع الصحابة ومن ضمنهم بنو هاشم على أن يستلموا هذا الشرف الكبير والعظيم، على أن يأخذوا مفتاح الكعبة وأي شرف وأي ميزة، ولما نادى الرسول أين عثمان بن طلحة؟ قال ها أنا يا رسول الله، قال خذ هذا المفتاح أمانة لأن الله سبحانه وتعالى يقول أدوا الأمانات إلى أهلها، أدوا الأمانات إلى أهلها، خذها يا عثمان يا بن شيبة خذ مفاتيح الكعبة خالدة تالدة لا ينزعها عنكم أو منكم إلا ظالم فتعجب الناس. اي امانه واي خلق واي وفاء فيا سيدنا الله يرضى عنك صلحوا العتبه رمموا العتبه ورمموا الجامع الله يرضى عنك والساده السوامره ابناء عمومتك يقول لك احنا نريد الجامع نرجع نصلي به فيا سيدنا دخل، الساده السوامره كلفوني والساده الحسينيون وبني هاشم كلفوني من سامره انا ان اخاطبك بهذا بهذا الامر واستفتحك وندق بابك قبل ما نجيك ونحن قادمون بوفد الى الحنانه فيا سيد لا سد بابك كان السيد الوالد ما ساد بابه وكان جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغلق بابه حتى أمام المشرك الذي قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.